Cukr nebo ne? To je věčný boj. Předtím, než si osladíme náš oblíbený nápoj, bychom si měli zodpovědět několik otázek. Co jsou to vlastně cukry a jaký vliv mají na naše tělo? Slovem cukry většinou myslíme sladké sacharidy, které spolu s bílkovinami a tuky tvoří jednu ze tří základních složek naší stravy. Sacharidy dělíme na složené a jednoduché. Jednoduché sacharidy mají většinou jednu nebo dvě sacharidové jednotky. Můžou jich mít občas i více. To znamená, že se v našem těle velmi rychle rozkládají. Krátkodobě nám dodají energii, ale ta se velmi rychle vyčerpá. Jednoduché sacharidy se nachází například v ovoci, případně pak ve slazených nápojích nebo sladkostech. Naše tělo ocení zejména složené sacharidy, které tvoří více sacharidových jednotek spojených dohromady. To znamená, že se nejprve musí oddělit jednotlivé jednotky od sebe. V našem těle se tak rozkládají pomaleji, ale dodají vám energii na delší dobu. Mezi zdroje složených sacharidů patří především přílohy, například pečivo, brambory nebo líže. Jak jsme se dozvěděli v díle s názvem Vyvážíš jídelníček, jeden gram sacharidů obsahuje přibližně 4 kilokalorie. Jedna kostka cukru obsahuje přibližně 5 gramů sacharózy, tedy nejběžnějšího cukru, který v kuchyni můžete najít. Kolik cukrů obsahují potraviny, které konzumujeme, si můžeme ukázat na příkladu okurky a koly. Zatímco celá okurka obsahuje pouze jednu kostku cukru, Půl litru klasické koli obsahuje hned jedenáct kostek. Jen pro představu. 55 gramů cukrů obsažených v jedenácti kostkách má hodnotu 220 kilokalorií. To je přibližně 10 energie, které by měl průměrný člověk za den konzumovat. 1,5 litru koly denně tedy vydá energeticky za celý oběd. Spotřeba cukru ve světě neustále roste. Vysoká konzumace jednoduchých sacharidů může mít negativní vliv na lidské tělo. Významnou roli hraje hormon zvaný inzulín, který se nám vytváří ve slinivce. Pokud konzumujeme příliš mnoho jednoduchých cukrů, buňky na inzulín špatně reagují a tělo ho musí produkovat příliš mnoho najednou. Může tak dojít až k zastavení produkce inzulínu. Toto onemocnění se nazývá cukrovka druhého typu. Jejím projevem je kolísání hladiny cukru v krvi, což vede k poškození tkání. S tím může být spojena například obezita nebo kardiovaskulární choroby. Cukr konzumujeme každý den. Záleží ovšem na tom, v jakém množství. Rada nakonec tedy zní, nebojte se osladit si život, ale rozhodně to s cukrem nepřehánějte.